Дах п'ятиповерхової частини будинку на сержанта Медвідьва-7 перекритий повністю. На чотириповерховій триває ремонт. Зараз там споруджують дерев'яний каркас для укладання покрівального матеріалу, розповів виконувач робіт підрядної організації Вадим Спиця. Фірма-підрядник планує завершити роботи за графіком. Графік до 1 грудня. І залишилися три під'їзди – перший, другий, третій – Трехповерхівка. Наразі там виконуються роботи з монтажу даху. До кінця тижня плануємо завершити монтаж дерев'яних конструкцій і будемо приступати до монтажу м'якої крові. Проектного зміни самої криші, форми криші немає. Проєктної зміни даху немає. Відтворять його первісний вигляд і це нас дуже тішить. Але новий дах посилили бетонною стяжкою та зробили по периметру цементно-цегляний пояс. У будинку налагодили постачання газу, води та електрики. Їй тепло, розповіла жителька квартири номер 4 Тетяна Слінько. Каже, створюють проєкти щодо капітального ремонту квартир. Робоча комісія, у складі якої співробітники Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради здійснюють обхід квартир і складають акти. До нового року проєктні роботи планують завершити. Після цього міськрада оголосить тендер на визначення підрядної організації для ремонту квартир. Таку інформацію на своїй офіційній сторінці виклав голова постійної депутатської комісії з питань життєзабезпечення міста Олексій Басов. Йде Триває розробка проєкту щодо ремонту квартир. Я бачила, як представник проєктної організації обмірював під'їзд для його подальшого ремонту. У квартирах дивилися стіни, стелі, фіксували, у кого є тріщини, які необхідно зробити роботи. Ставили маяки, дивилися, чи просів будинок. Маяки показали, що будинок не просів. І це дає надію, що не буде подальших тріщин. Чи висох будинок? Так, думаю, що да, не везде, конечно. Так, думаю, що так. Звісно, не всюди. Гадаю, що внутрішні стіни ще не зовсім сухі, але за сезонних коливань температури вологість десь більша, десь менша. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, працю над проектами планують завершити до кінця року. Ремонт квартир розпочнуть на початку нового. Всі роботи зараз виконуються відповідно до графіку. Це ми контролюємо, і на всіх засіданнях міського голови з заступниками ми це питання піднімаємо, і воно жорстко на контроль. Опалення ми вже підключили до цього будинку, не дивлячись на те, що ще йдуть роботи по окрові. А виконання проектних робіт було визначено переможцем ФОП Шуваєв Антон Андрійович. Також жителі будинку на сержанта Мєдвєдєва-7 обговорюють із представниками міського департаменту житлово-комунального господарства варіанти, як під час плати за комунальні послуги врахувати всі обставини, через які власники квартир тимчасово не проживають у будинку. Визні наради тут відбуваються двічі на тиждень. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.